السلام عليكم الله وزهاتي تحياتي لكم جميعا لا ان شاء الله نتجه للسوق يوم الاربعاء سوق الخضر كاين واحد السوق يعمر يوم الاربعاء في مدينه سماره قرب أه سكان الربيه تحياتي لهم جميعا غادي ان شاء الله نقول لكم الهتمين الخضر والفواكه نشوفوا الاحداث الناس هيتجيكم جميعا متجهين اليه ان شاء الله آه الله يجري الاجزاء تم ندخلوا السوق ان شاء الله السوق يعني شويه ماكي ماشي كي عامر بزاف شويه ولكن السوق الرسمي هو الخميس يوم الخميس هو اللي يعمل المدينه كامله لا يوم الاربعاء شويه اهلا مشاهدينا الاعزاء نشكركم جميعا انتم شاركوا معكم كل هذه اللحظات الرائعه تحياتي لكم ممتازين دابا من اقاليم الصحراء وهي مدينه سماره جنوب المغرب تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء ناس المغرب كاملين العرب اي واحد يشاهد هاد القناه تحيه جيده مشتركين أو لا اول واحد يزور القناه تحيه ليه اه مشيتي لاذافنا قربنا للسوق ان السوق. آه. السوق ان شاء الله وريكمنا زيناو شاركوم معنا راه ماشي جاهز قريب السقويف مدينه سمارة وانا زين عندكم اليوم السوق ان شاء الله اذن بخير اذن عموا ديما كي عمرك الله يحفظك ناس الخير والله ناس خير ربي يبارك غانصور السوق ان شاء الله نشارككم الناس ان شاء الله ####نشارك معكم المعلومات خير موجور... خويا الديسير تا الليل سلام عليكم كيداير الله يحفضك اليوم راه عندكم السوق كيداير أسي صالح أوح حطي راه ماعطيك كيداير الله يحفضك خويا صالح شناهي الديسير أ صالح... ####مية وستين أه أنا عالأثمنة مية وخمسين مية بنا مية وثمانين والتفاح أه التفاح زين تبارك الله الله يسر صالح... الله يحفظك خويا الله يسر لك الله يحفظك خير موجود احنا اليوم احنا اليوم جينا عندكم خويا الاربع 100 ريال اليوم التفاحة 100 ريال كاين اصاحبي دير غا بواب الرحمن انت فيها صاف دير بواب الرحمن تداخل داخل كي داير دير 100 هما 5 100 مرخص انت خويا الله يحفظك الله خير موجود تبارك الله تبارك الله الله يسر لك السي عمر ببيني وضي عمار شوية شوية? الله يزا يا سين اه, آه خويا اليوم ما اخويا منور في الأربعة. الله يلا منور مع رأس هذا كبير هاني السياسين ياسي الله يحفظك خير تبارك الله الله يحفظك الله يلا خير موجود اه اخويا ياسين الله يحفظك لا الحمد حداء شوف حداء حداء الناس لا لا لا لا. صورني حمودة. الله. لا كاين اه. اه. اه خليت أحد احدى هذيك المرات هتحييل نصور ومشين شكيل. كثيرين? كثير ملوخش. انا اه. داي آه داي يا اليوم لا اربعة. مزيان. حمودة راكي سايب القليا. واش العزر يا دس? الله يسترني. اه واسي سميه سميه سمحمد تحياتي لك ها هو خويا الخير زين نسيت 28 البيض داير الله يسر لك كان الوقت داير ما صحيحها عليك الله يحفظك تحياتي لك يا راسي البيض زين تبارك الله منين تجي دابا هذا هاك داير هذا مزيانه البيض زين تبارك الله الله يبارك الله 28 دير آه. كتشدو شويه ديك الجد ريال ارباح ولا شنو الله يعمرك الله لا الله فاطره بصح ريالون اللي فيه الله يكون في العون اش هو الحلال هوك الله يجعل الله يسر ليك الله يسر ليك الله يسر ليك اهلا كي داير طاهر كي داير الله هاني اخويا هاني هاني رجيت عندكم اليوم اللارفه هاني هاني هاي السلام انت انت الله يستر ليك خدام الكروسه مزيان تحياتي ليك صور نهارك اخويا والله الله يسهل عليك والله مزيان والله كالشباب يكون. والله مزيان بغيت نرفد نصورك مزيان كاينين العيالات شويه بزاف فهمتي بغيت نكتبيه العيالات في اخوتي جيم الله يكفوا الله يحفظك هاد دوزك دوزك اه اي لايك ابونا عندك قناه شكرا خويا الله يسهل لك الله يحفظك يلا الله يعاونك سير الله بارك واش راك مريضه الله يحفظك تحياتي شريك الله يحفظك الله, الله يستر لك راني صورتك اه صورتك الله يستر لك الفني هذه بنت خوك الله يصلح لكم الله يحفظك الله يستر لك واش خاله هادي لا ديال القمح ياك شحال دايره هادي دابا خمسة دراهم كيلو الله يستر وهذا دقيق ديال القمح 240 هذا الضراب الله يستر لك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك ها نتوما اش كتاكل حمص مزيان مزيان الله يستر لك هذا الشريف الله يحفظك شحال هذا الخير هذا ليمون وتفاح هل لا بحال بحال لانب 10 دراهم الله يستر خويا الحبيب افطر مع راسك ما ما شديتش الفريريد لا لا ما بنتيش هذه خد خضرات الله فيكم الله دياله موجود مدينه السمار 120 6 دراهم هايتي لي احسن دور غنعوض نسوقو غلا اربع قها وقيل احسن قها تبارك الله كاي بارك الله فيك. اه اه اه سيف. 20 الف الف الفوت، 20 الف ها خضره شحال هنا محمد 120 خلطه خير برك الله الرمان عنده لا ما دراهم لا اللهم بارك يا رب والقدام ها استدرك قرأت إيه والله الله خير موجود الله موجود الدكان يا كد الدكان دكان البلاد والله خير هذا الحمد لله والله الله يستليك اخويا الله يحفظك هذا الدقيق هذا ديال القمح شحال هذا هذا ديال هذا دقيق هذا دقيق هذا هذا موجود هذا دقيق هذا دقيق هذا دراهم بخير دقيق هذا دقيق الله الله اللهم الخير موجود الحمد لله الله ظرك يا الله هذا مليك باقي شي ريال باقي شي عليك لك يسر ستين حاجه بلديه ياك البلدي هذا 360 كيلو خير تبارك الله الله يسر لك موبايل فيك ياك كل شيء موجود الله يعطيك الصحه الله يعطيك زهر دبا الله يبارك الحمد لله يا ربي الخير موجود الحمد لله يا ربي الحمد لله الله يحفظك الله يسلّم تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء حنا صورنا لكم شي شويه من السوق الاربعاء مدينه السمارا الساكنه الربيه تحياتي لهم جميعا نقلنا لكم الاثمنه واللي عجبوا الفيديو خلي لنا جيم، وبارتاجوا الفيديو مشاهدينا العزه وشاركوه مع الاحباب ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله تحيه الساكنه الربيب والقويز ومدينه السماره جميعا بالاقاليم الصحراويه الى فيديو قادم ان شاء الله يا تحياتي لياسين ها هو ها أولاد الربيب ديمن يلاه تحياتي لكم جميعا